<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم يا جماعة في قناة اسكندراني رقم واحد سيرفر النجوم انضم الى سيرفر زوحر وبلوتر نشوف الكلام ده ازاي نخش كده في سيرفر النجوم اهو يا جماعة دوت سيرفر النجوم بصوا ندوس على الحالة اهو 92 وتسعين قوة المعركة والمستوى ستة وخمسين تمام نخش كده نروح لسيرفر تاني كده نروح لزوحل كده اهو زوحل نكتب الباصات نينجا بردو ننجو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين قوه المعركه 290 والمستوى 56 هو هو برضو بنفس الحركات هاي بصوا الحركه اهي ادعالي هت هيت <تصفيق> نطلع كده ثاني نخش بلوتو اللي هو فوق اساسا هو الاساسي ما اعرفش ام ضمه تقريبا دم ثلاث سيرفرات كل شويه دم ثلاث سيرفرات دم سيرفرات كده ودم سيرفرات كلها اتضمت بلوتو نخش كده خش أنا. خش خش اوه ويف برا اللعبة لا <تصفيق> وكده يا جماعة دخلنا سيرفر بلوتو. نينجا, نينجا بس بص متصفر ما أقول بيرتفع او وعمال يلعب البخت معايا النهاردة مش عارف ماله فيه اهو بصوا علي الفين ستمية هو هو من النينجا طبعا ندوس على الحالة اه تنين وتسعين وستة وخمسين السيرفرات ديت انضمت مع بعضيها يا ولا انت ايه دا انت يلا <تصفيق> نطلع بقى وبكدا يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم في الفيديو القادم وهو فيديو عالقمر <تصفيق> باي باي